אנחנו צריכים למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-X וציר ה-Y, ולסרטט את גרף המשוואה 2Y שליש X שווה 12 תזכור קצרה, נקודת חיתוך עם ציר ה-X היא, הנקודה בגרף חותך את ציר ה-X, כך שאנחנו לא נמצאים שו... שם מעל או מתחת ציר ה-X, ה-Y שלנו הוא שם בהכרח 0, ואותו טיול מתקיים עבור נקודת חיתוך עם ציר ה-Y. שמתקיימת כאשר לא נמצאים ימינה או שמאלה מציר ה-Y, וזה קורה כאשר X שווה ל -0. אז בואו באמת נציב 0 במקומם. נפתור ונמצא מה צריך להיות הערך הש... של השני באותה נקודה. אז עבור נקודת חיתוך X כאשר Y שווה 0, בואו נפתור זה. יש לנו 2 כפול 0 ועוד שליש X שווים ל-12. פשוט את צו dy שווה 0 פה, בסדר? את צו dy שווה 0, זה שווה 0, ונשאר עם שליש x שווה 12. כדי למצוא x אפשר לחלק את שני האגפים בשליש, או לכפול את שני האגפים בהופכי של שליש. של שליש 3, או 3 חלקי 1, אז כפול 3 חלקי 1, ונשארנו עם 3 כפול 3 שמתבטלים, ונשארנו עם x שווה ל-3 כפול 12, או 36. x שווה 36, כלומר כאשר y שווה 0, x שווה 36. כלומר הנקודה 36 פסיק 0 היא על הגרף של המשוואה הזו. וזו גם נקודת החיתוך עם ציר ה-x. נעבור לנקודת חיתוך עם ציר ה-y. נציב x שווה 0, נקבל 2y ועוד שליש כפול 0. שווים 12, שוב כל דבר שהוא כפול 0 הוא 0, לכן זה כאן 0, ונשארנו רק אם 2y שווה 12 נחלק שני אגפים ב-2, ונקבל y שווה 12 חלקי 2 שהם 6. אם כך נקודת החיתוך של y היא כש-x שווה 0, ו-y שווה 6 בואו נסרטט את שתי הנקודות. הציר מהרחקה צירים ידנית קטנה קנה, וنראה בברור מה הם נקודות החיתוך. זה הציר הנחיש שלי, וזה הציר הופכי שלי. יש לנו את הנקודה 36 fs. כאן נקודה החיתוך של שני צירים שלנו. זה ציר X וזה ציר Y. הנקודה 36 יכולה להיות למשל Po. זו הנקודה 36 psic fs. ועם זה שנקודה fs נמצאת בערך פה. זאת הנקודה 0 פסיק 6. והקו שלנו ייראה משהו כמו זה. אני משתדל כמיטב יכולתי לסרטט קו ישר. שימו לב שבמקום במקום בו הקו חותך את ציר ה-Y, זאת נקודת חיתוך Y וכאן X שווה 0. ואנחנו לא ימינה או שמאלה מהציר. ובמקום בו הקו חותך את ציר ה-X, שם Y שווה ל-0. ושם אנחנו לא מעליו או מתחתיו.